نكمل في <تصفيق> <تصفيق> اسم النبي الكامل وهو طبعا انا كنت مستغرب اصلا ازاي ما جتش ازاي اتاخرت اصلا قلت الحاجات اللي انا بحبها في السنه النبويه أهلاً بيكو في الحلة جديدة على القناة الطالة للسيرة شوف <وصفيق> إزاي <تصفيق> البطيخ بعدين بارفش منتج السلام عليكم معرفة stop it, get some help السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في حلقه اولى من قناه ابطال